Hai, saya Amin. Jadi tak kiralah kita memang macam mancik Facebook ke, orang gitu terjaya ke, ataupun TikTok famous. Kita semua ialah warga cyber. Ya, betul tu Hi, Hai, saya Azman. Jadi dalam kita bersosial ini, kesopanan dan kesusilaan ialah perkara penting atau teras sebenarnya. Uh, perkara ini sama macam dalam dunia sebenar. Ada lagi Azman, disebalik kesopanan dan kesusilaan, ada tiga perkara yang kita perlu tahu iaitu etika, kesedaran dan pengetahuan. Tahu tak etika tu apa Azman? Tahu Amin, jadi kalau Amin nak tahu, etika cyber ni sebenarnya secara asasnya adalah semua perkara yang kita kena lakukan untuk memastikan persekitaran maya kita sentiasa sihat, selamat dan harmoni. Contohnya macam kita mengutamakan berita yang sahih, uh, sentiasa berhubung dengan ahli keluarga atau ahli rakan untuk menyubuhkan hubungan dan juga yang paling penting sekali, prinsip tegas kita menentang sebarang bentuk buli cyber. Kemudian, pengetahuan cyber lebih kepada bagaimana ilmu tentang cyber mengajar kita untuk menjadi warga cyber yang lebih baik. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan subjek asas sains komputer yang bukan sahaja mementingkan kemahiran pemikiran komputasional malah menjadi panduan dalam dunia cyber dan pengajar kita elemen civik yang patut kita tahu. Azman? Baiklah Amin, jadi yang terakhir sekali adalah tentang kesedaran. Kesedaran sebenarnya bukan perkara yang paling penting sekali dalam kita berada dalam dunia cyber. Bayangkan kalau kita ada etika dan kita fahami tentang ilmu cyber tetapi kita tak faham uh, bagaimana bahaya dunia cyber itu dapat mengganggu hidup kita tetap tak guna juga okay. Amin, untuk kita wujudkan persekitaran cyber yang positif kita mesti kena faham tiga perkara iaitu etika, pengetahuan dan kesedaran Betul ke? Jom kita jadi warga cyber yang mantap dan Hashtag, hashtag kita, kita bina cyber, cyber kita, kita.